ג'מיר מתכונן לתחרות ומקיף את המגרש בריצה. אם מרחק מסביב למגרש 300 יארד, כמה הקפות מלאות עליו לרוץ כדי לעבור מרחק של שני מייל לפחות. ובכן, אומרים לנו שהקפה אחת היא 300 יארד. אבל אנחנו צריכים למצוא כמה הקפות צריך להגיע לשני מייל, כדי להתחיל מזה שנעבוד ביחידות שוות. יש לנו מרחק במייל, ומרחק בירד. בואו נעביר הכל לירד. אז הוא צריך לרוץ שני מייל. איך ממירים את זה לירד? ובכן, אני לא זוכר בעל פה כמה ירדים יש במייל, אבל אני זוכר כמה רגל יש במייל. זה דבר שכדאי לזכור. שיש 5,280 רגל במייל. זה מספר שכדאי לזכור. 5,280 רגל במייל. אז אפשר לאמיר תחילה את לרגל. ואנחנו יודעים שיש שלושה רגל בירד אחד, כך שנוכל לקבל כמה הם שני מייל בירד. אם כן, שני מיל לאמיר לרגל. נרצה מייל במחנה ורגל במונה. ואני אומר את זה כי המייל כאן התבטל עם המייל כאן. ונשאר רק עם יחידת הרגל. רשמתי כאן, הנה, 5,280 רגל למייל או... 5,280 רגל לכל מייל אחד אפשר לכתוב זאת כך או כך בואו נחליט שנכתוב כך ועכשיו נכפיל מה נקבל כאן אם נכפיל המספרים, 2 כפול 5,280 כמה נקבל? אולי כדאי שאוציא מחשבון או שאולי נחשב בראש נחשוב על זה כך. 2 80 160 2 200 400 כלה אמרו לנו 400 מות עוד מאה ששים שהם חמיש מאות ששים. ועכשיו שתיים כפול חמיש מאות חמישת אלפים שהם أسرת אלפים. אם כח זה שווה אسرת אלפים, חמיש מאות ששים. אמאל מדברלים וnishארים, ימ רגיל בילד. אני רוצה להחיל שום ומנא מפסיד היחישום אבל לא תמיד זה אני רוצה ש כפול 2, 2 כפול 0 הם 0, 2 כפול 8 הם 16, נזכור 1, 2 כפול 2 הם 4 ועוד 1 הם 5, 2 כפול 5 10. 10,560. אז הוא צריך לרוץ 10,560 רגל, ועכשיו נרצה את זה בירד. את ה-10,560 הרגל, בואו נמיר את זה ליד. אנחנו רוצים את זה בירד, אנחנו רוצים ירד במונה. ורגל במחנה, כך שרגל מתבטל עם רגל כאן. ואנחנו יודעים שיש שלושה רגל בכל ירד. דרך אחרת לקרוא את שיש לנו... שלי יארד עבור כל רגל, ועכשיו אפשר פשוט לכפול, וזה גם הגיוני. אם עוברים מרגל לירד, המספר אמור לעשות קטן יותר, כי יארד גדול מרגל. צריך פחות יארד מאשר רגל, כדי לעבור מרחק מסוים. כך שזה הגיוני שאנחנו מחלקים, ואותו דבר, שני מייל זה המון רגל, כך שהגיוני שנכפיל גדול, כאן הגיוני שאנחנו מחלקים. אז בואו נעשה את זה. נקבל 10,560 כפול 1 לחלק ב-3. כלומר, 10, לחלק לשלוש. זה החלקים האלה, היחידות הרגל מתבטלות. ונשארנו עם ירד. אם כן, שני מיילם 10,560 חלקי שלושה ירד. בואו נמצא כמה זה שווה. 10,560 לחלק לשלוש. אחד לא מתחלק, 10 מתחלק שלוש פעמים. 3 כפול 3 הם 9, נחסיר, 1. נוריד את החמש הזה, נקבל 15. 15 חלקי 3 הם 5, 5 כפול ללא שערית או שערית 0, נוריד את השש. 6 של 3 ו2, נגלול קצת למטה, 2 כפול 3 6, נחסיר, אין שערית, נוריד את האפס. 0 לחלק 0 כפול 3 הם 0, ואין שריט. אם כן, 2 מייל הם שווה ערך ל-3,520 ירד. זה המרחק שצריך לרוץ. זה שווה ערך ל-2 מייל. עכשיו אנחנו רוצים לדעת כמה הקפות הוא ירוץ. אנחנו הרי רוצים תשובה בהקפות, לא בירד. כלומר, נרצה שיחידות הירד יתבטלו. ואנחנו רוצים הקפות בו מונה, נכון? כי כשנכפיל הירד התבטלו, ונשאר עם הקפות בלבד. אם כן, כמה מקפות יש לכל ירד, או ירדים לכל מקפה. ובכן, נתנו לנו שהמרחק מסביב לשדה הוא 300 ירד. כלומר, יש 300 ירד לכל הקפה אחת. אז עכשיו, הכפילו את זה פה, הירד התבטלו, ונקבל 3520. אני אעבור לצבע אחר. מקבל 3520 כפול 1 חלקי 300. כשמכפילים את זה ב-1, מקבלים 3520 לחלק ל-300. ובעניין היחידות הירד התבטלו ונשאר מקפות. הקפות. אז לנו מספר הקפות. 3520 חלקי 300. נעשה את החשבון בעל פה. כמה הם 11 כפול 300? נעשה עומדן. כמה הם 11 כפול 300? למה זה שווה? ובכן, 11 כפול 3 עם 33 ויש גם שני אפסים. לכן נקבל 3,300. זה קצת יותר קטן מזה. אם יהיו לנו 12 כפול 300, כמה נקבל? 12 כפול 3 שווה 36 ויש שני וש אפסים. כלומר, נקבל 3,600. התשובה שלנו, אם כך, תהיה 11 נקודות, משהו קצת יותר גדול מאחץ, אחץ הנקודה משהו, נכון? 3,520 גדול מ-3,300, כלומר, כשמחלקים ב-300, נקבל משהו שגדול מ-11, אבל מספר פה קטן מ-3,600. כלומר, כאשר נחלק ב-300, נקבל מספר הקטן מ-12. מספר הקפות המדויק יהיה מעט קטן מ-12. כלומר, שני מיילים הם קצת פחות מ-12 עקפות. בואו רק נוודא שאנחנו עונים על השאלה. כמה עקפות שלמות יהיה עליו לרוץ כדי לעבור לפחות 2 מייל. כלומר, אולי הוא צריך להקיף 11 נקודה משהו הקפות, זה המספר המדויק של עקפות עבור 2 מייל. אבל השאלה היא כמה עקפות שלמות עליו לרוץ. 11 עקפות שלמות לא מספיקות עליו לרוץ 12 עקפות. אם כן, התשובה תהיה 12 עקפות שלמות. המילה שלמות בשאלה מלמדת אותנו שהתשובה מתבקשת היא במספרים שלמים. אי אפשר לחלק את זה. אם לחלק נגיע לתשובה 11 נקודה משהו. תוכלו לבדוק את זה במחשבון או אתם רוצים. אבל ברור צריך לרוץ לפחות 12 עקפות. זה מספר העקפות השלם הקטן ביותר שיגיע למרחק המבוקש בשאלה. לשני מייק.